السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الخلق سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين احنا النهارده هنعمل كفته بيتي الكفته بتاعتنا اللي احنا بنحبها هتعجبكم قوي واتمنى انها تنال اعجابكم بسم الله ما شاء الله هنبتدي ده بصل بصلتين انا بشرههم ودوت توابل بهارات مشكله بابريكا وكمون وفلفل وبهارات لحمه وبصل وثوم بودره انا بحب اعملها وديت لحمه مفرومه ودي كمان لحمه مفرومه هنعمل كفته مع بعض ودوت فيجيتال وهنحط مرق وهنبتدي بقى ونصلي على الحبيب قلبك يا علي افضل الصلاه هنبتدي نحط المكونات اهوت اللحم المفروم اهي وهنحط البصل وهنحط جزء من التوابل وهنحط بقيه اللحم المفروم الباقي طبعا وهنحط المرئيه طبعا كل ده هنتعبكم مع بعض كيس حلو عايزه بطاريه الكميه براحتك خالص أهو دايما نلم الحاجات اللي حوالينا الحمد لله الرحمن الرحيم نبقى نجين فيها كده صلوا الحبيب الله الطيب بعاليك أفضل الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله أنا ببقى نباع فيها زي ما قلت كده مدة كبيرة عشان خاطر المرقه انها تدوب وتمسك في بعضها بصي ما شاء الله بصي ما شاء الله عاملة ازاي جميله جدا هروح جايبين بقى الملح طبعا حسب الرغبه الملح ده حسب الرغبه مهي. عشان في بعد كده واحده واحده واحده واحده واحده طبعا انا واحده واحده واحده واحده واحده واحده اهي. طبعاً أنا بكورها واحده تبقى زي واحده اهي. هتجيبي طبق جنبك او صينيه تحطي فيها طبق هكتبلكم البيانات بتاعتها في صندوق الوصف الحاجات اللي انا جايباها اهو حسب ما انتي بتحبي النوع بتاعها تكون ايه حجمها ولو عايزه تحطي فيها شبت دون عادي زي كفته داو باشا مفيش اي مشكله بس الكفته دي احنا بنحبها جدا لان انا الكفته دي هشويها فانا ولادي بيحبوها قوي واخواتي طبعا بقى في شهر رمضان الكريم دايما افتكروا الله عز وجل بالدعاء والتضرع ليه دايما نقول ادعيه وندعي لنفسنا بصلاح الحال وست دايما في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا حبيبي يا رسولي يا شفيعي يا رسول الله يا رب استرنا فوق الارض تحت الارض يوم العرض عليك يا الله صلوات الله عليك يا حبيب الله يا محمد عليه الصلاه والسلام اتمنى لكم مشاهده جميله وممتعه واتمنى لكم النجاح وصلاح الحال في الدنيا والاخره متشكرك جدا على تعليقاتكم الجميله والمميزه احنا دايما بنكبر ببعض ومع بعض ميرسي جدا ليكم انا بحبكم في الله فضل الله امرا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل ما هو جديد شكرا ليكم ما انت عايزه بصي انا بحب ان انا اقطعها كده وبحب ان انا انغزها <تصفيق> السلام عليكم يا ده دوت بقى حبايبي الكفته اهي انا عملتها وهي جميله جدا وبعد كده هحطها في الفرن واشويها واحط لها بعد ما تشوي فحميه على النار واحط على نده الزيت وغطي عليها هتبقى زيها زي بتاعت الحاتي بالظبط دي بقى الفراخ انا هحطها عشان خاطر ان انا هعمل الصدر هعمله شيش طاووق والفراخ الورك هعملها مشويه استنوا خليكم معايا ثانيه واحده بصي حبيبه قلبي اهوت ادي الفراخ اهيت اللي انا قطعت منها الشيش طاووق وحطيت منها خدت منها السطور ودي دلوقتي دي, دي الوراق ودي الاجنحه علشان خاطر ان احنا نعملها وهتعجبكم جدا واتمنى اتمنى انها تعجبكم شكرا ليكم وتعليقاتكمات جميله ومميزه بنحط عليها طماطم وفلفل طبعا وبصل مقطع شرايح صغيره انا بحط بصراحة تحتها وكده اهوت وادي التوابل اللي انا قلت لكم عليها دي بابريكا مع ملح وفلفل اسود وكمون وشوية بهارات فراخ اهي بترشيها عليها وبتدعكيهم في بعض كده طبعا وهنحط مرقية اهم حاجة بس انت ايه تبقى كويس عشان خاطر تيجي تشيل وهتبقي زيها زي بتاعة بره بالظبط وادي مكعب مرق هنحطه صلوا على الحبيب قلبك كتيب عليه افضل الصلاة والسلام عزومه عند والدتي ربنا يخليها اما يا رب وست الكل دايما بنتجمعنا عندها ربنا يخليها يا رب بصي بقى مش هقولك مش هحط ميه لا هحط بصي ميه من الكاتل كده تكوني غلاها شويه صغيره اهو ميه اهو بصي وهنحط شويه ملح كمان عشان الاكل ناشف اهو تمام بقى بنيو يوفقكم جميعا ادي شويه ملح صغيرين برده مش كتار. وهحطها في الفرن واتمنى انها تعجبكم وهوريكم بعد كده الفراخ المشويه والكفته المشويه مع بعض وكمان هنعمل مكرونه والشيش طاووق هصوره لكم كمان هيبقى الجزء الثاني من الفيديو انتظروني